Sprijinul politic face minuni, după ce a pestorit devalizarea unei filiale, a fost numit subliniere IF la CFR. În luna februarie, o subliniere tire importantă a trecut oarecum neobservat, Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de cei Ferate sa. Care administrează între cine infrastructura feroviar public, l-a desemnat pe Ion Gavril, director general interimar al companiei. Inginer cu 40 de ani de experiență în domeniul feroviar, Ion Gavril nu era un nume care se stârnească un interes prea mare. I tot un CV-ul acestuia ascunde un lucru mai puțin onorant, care nu l-ar recomanda deloc pentru funcția de director general al CFR. Ion Gavril a ocupat până recent funcția de Director General al SC Electrific care CFRESA, filial specializată a CNCFC care des subliniere oare de întreținere sublinierei exploatarea instalațiilor de electrificare a subliniere furnizare de energie electrică în sectorul feroviar. Perioada în care actualul subdivinier e falcefere, conducerea SCE Electrificare CFR SA, din depozitele companiei au distrus cantități enorme de fire de cupru, rezultate din lucrurile de modernizare. Potrivit unei situații centralizatoare intrate în posesia stiri pe sursero, doar în judecul constant ca au distrut peste 100 de tone de fire de putru. <fie> în ciuda acestor performanțe obținute de Ion Gabriel, acesta a fost propulsat în fruntea CFR cu sprijin politic. Actualul director general beneficiaz de susținere politic din zona Olteniei. Cel puțin doi lideri ai PSD, cu funcții importante în parlament subluvierei în guvern, l au susținut pe Gabriel pentru noua funcție. Ion Gabriel ar urma să coordoneze activitatea CFR să pună la finalizarea procedurii de selecție, însă nu există un orizont de timp concret. De altfel, actualul director a preluat funcția de la un alt interimar, Cristiu Uranu.